Slunko zachodilo, o jak mi smutne bolo Myšľal som sebe, dzivče o tebe, jak vice štretnúc bolo Myšľal som sebe, dzivče o tebe, jak vice štretnúc bolo Keď som bol cudom mese, sam som dzivče šumne Čička čarne, ličkar u mene, ej kebi búlo moje. O čička čarne, ličkar u mene, ej kebi búlo šni lože mi bošne jak plakala žalosne Ručky spinala na m volala priku mě a pocešme Ručky spinala na m nie volala pricu mmě a pocešme